Вітаю вас, друзі! Я Сергій Поліщук, і сьогодні хочу вам показати такий мастер-клас, в якому розкажу, як накладати маски і, наприклад, фарбувати їх. Ну, розкажу про те, як взагалі звернулись до мене за допомогою... Євгенія, Яка монтує ролик там, про, ш... ну, про школу. І е, дивіться, е, виникла така план, в якому. Ось у нас є е, такий план, в якому є екран, і в цьому екрані, е, бачите, йде демонстрація, там відео. І, в принципі, е, ну, хотілося показати, що там відбувається, але на цьому самому екрані нічого не видно. Да? І тому. Виникло питання, як зробити так, щоб побачити, що на цьому екрані відбувається. Значить, спочатку ми спробували, я запропонував ось такий варіант, коли ми накладаємо маску. Дивіться, сам якби кадр класу самого виглядає непогано, а, а от екран не видно. Тому я запропонував такий варіант, коли ми накладаємо Робимо маску, зараз все покажу, і е, маскою підфарбовуємо, скажімо, виправляємо, намагаємося виправити саме те, що відбувається на екрані. Отже, можна спробувати це зробити таким чином. Значить, ми заходимо в ефекти, шукаємо тут е, ефект Lumetri Color. Color. Lumetri Color. Значить, не в прицетах. ось він, луметрикаве, накладаємо його сюди, так, відкриваємо Effect controls, і от дивимось, значить, і ми малюємо маску. Значить, вона більше схожа на прямокутну маску, тому вибираємо ось прямокутничок, так, ось вона у нас з'являється, і накладаємо на цей наш екран. Розставляємо по куточкам, дивіться, для того, щоб Краще виглядати, можна збільшити, наприклад, 200% поставити замість Fit, щоб якісніше. Так, тут у нас голова попадає учня в кадр, тому ми цю голову потім враховуємо цей момент. Так, і ось так ми можемо вийти за межі кадра. Ну, приблизно о таким чином, тут особливо можна не цей, не заморачуватися, можна ось так зараз я подивлюсь як виглядає значить ага екран у нас там менший тому можна цю голову в принципі не використовувати а можна зробити ось так тому що бачите у нас там кадр виглядає таким чином що що все на екрані відбувається ось так, значить тому можна залишити приблизно так так От, і тепер дивіться, всі зміни, які ми зараз будемо робити, вони будуть стосуватися, а ну зараз я, будуть стосуватися, ага, тут у нас трошки камера рухається, тому, тому ми ще і задамо таку, значить, анімацію цьому кадру, можна, можна зробити таким чином, так, так, і е, тут можна Mask фізер, тобто, щоб перехід у нас був не такий різкий. От. наприклад, Mask фізер, тобто, це у нас е, оці кордони цього кадру, і можна їх трошки зми, е, зменшити, щоб е, збільшити, навпаки, щоб не було різкого цей. А тепер спробуємо Basic Correction відкрити і спробуємо відкоригувати. Так, що у нас тут є? Експозиція. Тем, трошки темніше зробити. Так можна контрасту трошки з контрастом нічого особливо не міняється що у нас тут далі є значить експозиція контраст давайте спробуємо ось цими shadows ага о о так уже у нас трошки краще так так ну можливо ось так так, тепер ми можемо зробити цей, ми можемо, ну, так на, начебто краще виглядає. Тепер можемо зробити е, анімацію цій е, масі, тому що все ж таки, що ми тут ще можемо? Температура, я думаю, що тут не має значення. Ну, можна зробити ось, да, трошки так, підтеплити, скажімо так, цей чорно-білий кадр. Ну, Дивіться, друзі, ну, може бути ось так. Я думаю, що так буде краще. Дивіться, саму маску можна, в масці можна фізер. Маск фізер можна трошки цей ще збільшити, да, щоб у нас от якби ось такий. І експеншен маск, можна її трошки ще більше зробити. Експеншен – це розмір самої маски. Так, ну, ось Так. І, дивіться, для того, щоб рух у нас камери, трошки, дивіться, камера рухається, тому можна спробувати маску зробити, анімувати. Для того, щоб маску анімацію зробити, ось натискаємо на оцей прямокутничок, і у нас зараз буде відбуватися трекінг. А трекінг нам дасть можливість... Значить, прослідкувати повністю за маскою, в смысле, за рухом камери прослідкувати, і тоді у нас відбудеться, камера буде рухатися, і маска буде так само рухатися разом з цим, разом з рухом камери. Так, дивимося ось так. Треба трошки почекати, поки відбудеться трекінг. А потім подивимось на наш результат. О. Трекінг відбувся, і тепер можемо ось так подивитись, значить, тут ми фіт робимо і дивимось, що у нас вийшло, значить. Ось таким Ну, от якби таким чином у нас вийшло. Хоча, ви знаєте, я, чесно кажучи, не дуже задоволений цим результатом. Тому я хочу запропонувати е, інший варіант. Зараз я маску виділю. Можливо, її тут трошки менше треба було зробити. Ну, е, я думаю, що, в принципі, не було досягнуто не було досягнуто мети, тому що на цьому кадрі, ну, хоча, якщо цей кадр зараз е, вивести ой, на весь екран, подивитись, що у нас з цього вийшло, ну, якщо отак от у нас буде кадр. Року. В Києві, в Україні, 4, ну, от якось так. Але я подумав, що замість цього ми можемо запропонувати іншу іншу ідею дивіться зараз я приберу поки що цю маску і я подумав що чер... у нас є ісходник цього цього відео та да, ось у нас яке... яке дивляться наші учні Вот. І якщо, наприклад, у мене виникла ось така ідея, коли ми можемо взяти і накласти оцей шматок, але використати тут таку, е, такий фільтр, який називається Conner Ko Pin. Дивіться, по-моєму, так він називається... Пін, пін. От, корнер pin. Значить, ми сюди його перетягуємо. І тепер дивіться, що це за така штука. Тут ми навпаки зараз візьмемо, ано 50. Так, effect controls. Ось у нас корнер Pin, Я його виділяю. Дивіться, цим корнер, корнер піном значить, ми робимо наступні штуки. Ми куточки зараз підгонимо під наш формат. Так, поки що я приблизно так роблю, зараз масштаб збільшу і буде, і буде все добре, я сподіваюся. Так, так, приблизно так, і тепер е зараз ми тут візьмемо 200% і давайте подивимось. Я думаю, що отак буде набагато краще, якщо ми візьмемо і оце поставимо ось таким чином дивіться друзі ось так а тут де там наш екран приблизно так зараз я по цим діагональкам пройдусь і вверху ми теж візьмемо його де він тут у нас іде ну. приблизно так ось таким чином так і тепер нам треба вирішити оце питання з головою нашого школяра. А тут можна, в принципі, можна зробити... Зараз я, може, навіть виведу трошки за цей... За його... Так. О, а ну... Давайте подивимось фіт, як у нас це буде виглядати. Ну, дивіться... Так, тут уже набагато краще це виходить. Єдине, що у нас, єдине, що у нас камера трошки рухається. І, оця, і другий момент – це оця голова. Значить, я думаю, що для того, щоб не рухалась камера, ми на перший наш кадр можна поставити варп стабілайзер. Зараз я збережу все. Варп стабілайзер – це у нас стабілізація і причому ми її зробимо так, щоб у нас, от, Warp Stabilizer, щоб у нас не було рухів, No Motion, дивіться, значить, зараз ми зробимо, це я приберу по кілометри, цю маску вже не треба, ось Warp Stabilizer, і замість Smooth Motion, тобто плавного руху, я оберу варіант No Motion. No Motion, це, значить, у нас е цей кадр, який трохи, трошечки рухається він буде у нас нерухомим. Дивіться, зараз я відключу цей екран свій. Якщо ми подивимось, ось бачите, у нас вийшов кадр, я поставив стабілізацію, кадр абсолютно не рухається. Тоді мені не треба буде якось рухати цей кадр, який у нас зверху. Тоді ми зараз просто встановимо кадр От, бачите, камера у нас фактично не рухається. І зараз ми вже тут чітко поставимо всі наші кордони. Значить, тут у нас так. Бачите, як по ходу можна придумати різні рішення. Так, наприклад. Так. Тепер тут ми можемо підрівняти і вийти. отак так от трошки просто за за межі вийдемо так а тут у нас буде ось так приблизно о отак от, от а тепер нам залишається вирішити оце питання з головою учня е, ну я тут пропоную накласти маску по опасity тобто вирізати да він же своєю головою прикриває тому зараз ми спробуємо так це у нас є де у нас opacity. Ось opacity і можемо, в принципі, можемо намалювати таку масочку. маску по opacity. Зараз ми її, а ну, якщо ми зробимо овал, ой. Це у нас така величезна такий овал вийшов. Думав, що він здоровенський такий буде по опасити, по опасити, по опасити. А ну, якщо інверт поставити, оп. От так вот. Ага. Ну да, в принципі може бути. Зараз ми її зменшимо цей овальчик і покладемо от на голову нашому учню. Так, так, так, так ось так тут можна додати точечки ще щоб у нас було чітко по його світлій голові так а ну Ну він він теж молодець майже не рухається я думаю що можна в принципі отак от цю маску і залишити Тобто, бачите, ми маскою прибрали, маску поклали на ось цей наш цей і, е, так сказати, намалювали тут голову. От. Так. Е, ну, в принципі, в принципі, я думаю, що може бути зараз, ага, тут може трошки, ні, трошки, щоб цього аріолу прибрати, я все ж таки її чуть-чуть опущу, краще ми там по цим краще по волосю нехай у нього там буде так трошки так а ну о я думаю що так от може і бути дивіться це це ми на крупному плані так бачимо а якщо ми вийдемо на звичайний фіт то я думаю що ніхто і не побачить Ну, дивіться, по-моєму, вийшло набагато краще, ніж було, ніж було, коли у нас цей. Ну, все ж таки, я тут бачу невеличкий аріол над головою у нашого учня. І цей аріол, ось він, бачите, трошки-трошки. Я все ж таки оцією масочкою трошки його або отак от, або поставлю, трошки приберу. Ану, я думаю що так от може бути може бути цілком і вже, якщо ми виведемо це на отак на фіт да то я думаю навряд чи хтось хтось помітить зараз я ось бачите в мене тут червона смуга я зроблю рендер на цьому вона тоді перетвориться на цей і тепер дивіться який у мене варіант так і тепер буде воно виглядати ось таким чином так Ну що, друзі, мені здається, що так буде набагато краще. Мо, <плес> да. якщо вивести на великий екран, можна подивитись, як це виглядає. Дивіться, року в Києві Цей документ Ну от. По-моєму, вийшло пречудово. Ну що ж, я думаю, що пані Євгенія, яка монтує цей е, свій ролик про шкільне життя, е, може використати цей план і так буде набагато краще. А я на цьому закінчую. Якщо вам було корисно і цікаво, то поставте лайк до цього відео. Можна підписатися на мій YouTube канал, можна підтримати мене на Patreon. Якщо ви 1 долар покладете на Patreon, ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. І таким чином розтермінувати на один рік лише 1 долар на місяць протягом року. І будь-який з онлайн-курсів може бути вам корисним. На цьому я прощаюся. Я Сергій Поліщук. І до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!